El que volem amb aquesta mesura és intentar apuntalar Barcelona com a ciutat lliure de CIES, Barcelona compromesa amb els drets humans, persona ciutat refugi, seguint l'estela de les sanctuary cities dels Estats Units i el que intenta és refer un pacte de ciutat on, on tots els veïns i veïnes puguin ser tractats de forma igual. Malgrat l'absència de competències específiques en immigració, els ajuntaments, com a administració més propera, Tenim certes obligacions, importants obligacions en l'acollida de les persones immigrades i en la garantia dels drets humans dels veïns i veïnes de la ciutat. S'ha de garantir l'accés a tots els serveis eh? de forma normalitzada amb aquestes persones en situació administrativa irregular.